ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe înainte de moarte, totul trece. Ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe au fost de a dreptul subliniere ocante. Atât pe Facebook, dar subliniere i pe blog. Vedeta Radio TV era extrem de activ. Pe Facebook era blocat de multe ori. Acesta a fost sublinierea ultimul mesaj pe care l-a transmis fanilor după ce fusese deblocat. Totul trece, în cazul de fata a trecut i-ultima interdicție si după 30 de zile va spune i salutare. M-am întors si simt acela i, cu acela i ocupa i. Voi continua să de demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemii, homofobi, legionari, negaionii și alte asemenea afecturi imbecile. Cu drag, ag, a scris Andrei Gheorghe. Acesta a avut un mesaj incredibil sub pe propriul blog. Postarea sa de de gândit. Un vânt de nebunie mi prin cap. Oamenii aparent normal colează bruschi se transformă în nebun cu spume la gur sau strigoi cu ochi spiclin, dar regala e divin. Un tânăr de 28 de ani îi declara admiraia pentru Adrian Nastase. Moartea lui Iulian Vlad declanează bocitoare care ne vorbesc de caracterul sau solar. Condamnat de lechi la televizor ministrului justiției, Educaia este condus de un domn cu Educaie precar, Paul se stropete la jurnalist întrebind despre proveniena banilor cu care acesta i-a făcut o casă, fala debate bate oamenii în live filme al unei lege, cu tremurai de dreapta credin în pratie, blestemei tot a surpriza și în poala ca un iepure satanic. Impostori cu acces la internet se declară ofuscai când sunt prinicura angur târfe povestesc despre monogamie. Bevien lupt împotriva alcoolismului și orbine predau arta fotografiei. Nu înțeleg. Postarea este declanat de o umbrință al filologic avut cu domnul Eftimie de la Timesniu Roman care după ce a postat-o na limba română s-ar exprima mai bine în grafia chirilică, i-a fost corectat, insistă doi zile în susținerea poziei. Pe ipozie este de nesusinutii cel mai bun lucru este să spui, ok, am grea IT. Nu-i domnul care insist pe un drum sinuciga cu sănintatea unui kamikaze? Cum poate un tânăr să într-un asemenea hal? Inteligent, umorist, glume cu școala terminat? Cum poate să se, se comporte ca un Bozganayan, un Sova sau un Capsali? Un tupe olimpian, scuza? Sau adaptarea la pia-i la via, descoperirea ideii ce dacă am merge, pe ia a faci-tu. O cangrenare a spaiului public în care învinctorii sunt obraznici. habar întidari in în clonii mucetura. O lume invadat de imbecilii cu titluri, de mintri de primarii în verb, de ziaristii sordizii de afaceri pietatistii. O lume nouă, bravi minunat ne-am construit noi, toi alta nu mai e. Cui nu i convine, e liber să plece, aici suntem noi, e al nostru e totul. Iti ceva, ei au dreptate, spune Andrei Gheorghe.